دلوں چیڑ گرا ہے ترا سی Hola <laughs> دلے زخم گے کیسے گا سن باتوں میں بھی تیرا سکھ کیسے اب تجھ کو ہم کے